ودع كل شيء فما من سواه حبيبا يجير الذي قد دعا مع الله رب الورى في عنا مع الله رب الورى في عنا مع الله رب الورى في عنا مرة اخرى ونحن مع اية كريمة من سورة البقرة ورب العباد عز وجل ينادي على الناس ان يعبدوه سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون طب ايه هي التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك احفظها لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعني إيه تعمل امتحان لنفسك. انت تجلس لتشاهد برنامجا ما على الشاشه. لا يستدعي الامر ان تسال شيخ او عالم او فقيه تقول له هو الجلوس لمشاهده هذا البرنامج حلال ام حرام؟ انت تصور كده انك جالس بجوار خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل يواظب او يواصل او يمكث او يجلس لمشاهده هذا البرنامج ام ان يغادر المكان؟ هذا هو السؤال. والله لو تصورت ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لمشاهده هذا البرنامج اذا ده برنامج خير لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشاهد الا حقا ولا يرى الا صدقا ولا يرى الا خيرا ولا و, و يعني ولا يستطيع ان يخطر ببالنا انه يرى باطلا امامه فسبحان الله العظيم يعني يعني ثم يسكت عليه أو, او او او او يكون يعني هذا في ايه في في في سبحان الله في في قضيه قضيه ال ال ال يعني يعني ميزان العباده، ميزان العباده، سبحان الله. رب العباد عز وجل امرنا ان نعبده، امر خلقه جميعا بعبادته، يا ايها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم والذين من, خلق من قبلكم لعلكم تتقون هل رب العباد خلقنا لعبادته فقط نعم بلى ليه لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب لما رب العباد خلقنا ميزنا عن بقية المخلوقات ليه ركب فينا عقول ولكن ركب فينا غرائز ركب فينا عقول وركب فينا إيه؟ غرائز عزكم الله الحيوانات ركبت فيها غرائز ولم تركب فيها ايه عقول الملائكة فيها عقول نورانية ولكن ليس لها ايه ليس لها غراض، فاحنا تركيبة من الاثنين سبحان الله يعني احنا عبارة عن مخلوقات ثلاثة مخلوقات لا تعرف إلا الخير اللي هي الملائكة لا تعرف الشر ومخلوقات لا تعرف إلا الشر وهي الشياطين ومخلوقات تعرف الخير والشر اللي هم ايه ابن آدم. طيب فإن تغلب في الإنسان جانب الخير على جانب الشر، جانب الخير على جانب الشر، صار عند الله أفضل من الملك. ولما يتغلب جانب الشر في الإنسان على جانب الخير، يصير عند الله أسوأ من الشيطان. ولكن المؤمن الصادق، سبحان الله، هو الذي يغلب خيره شره. فإذا غلب خيرك شرك فأبشر. ليه؟ لأن مسألة حسنات يوم القيامة وسيئات، نزال فإن غلبت الحسنات السيئات فزت. الله من الفائزين وأنتم إن شاء الله وإذا غلبت السيئات الحسنات خسر العبد والعياذ الله رب العالمين. ولذلك ولذلك. يعني يعني إيه اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني إيه تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ يعني إيه رجل لما زار رجل في الله غفر الله له. يعني إيه لما تزور المريض يقول لك رب العباد وجدتني عنده او لو عدته وجدتني انا عنده اذا المسألة برمتها نريد ان نقول ان العبادة عبارة عن اسعاد لك في هذا الكون واسعاد لغيرك من من يعيشون معك في هذا الكون ولكن ان تقلق الناس وان تنم في حق الناس وان تضيق صدور الناس وان تشيع الشائعات على الناس وان تخوض في اعراض الناس وان تنم في حق الناس وتقول انا صائم انا أصلي التراويح يا اخي والله صلاة التراويح سنة وامساكك عن الغيبة فرض وامساكك عن النميمة فرض فاين هذه الفرائض الغائبة امساكك عن الشر سبحان الله اغتاب رجل عند الحسن البصري رجلا واحد فقال الحسن له هل شاركت في فتوحات أو والهند قال لا قال هل شاركت في فتوحات مصر وشمال افريقيا قال لا هل شاركت في فتوحات مخالق عاد يسأله شاركت شارك قال له لا قال سبحان الله سلم كل هؤلاء الاعداء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم يعني ما فيش الا اخوك المسلم فقط هو اللي أنت استطعت ان تغتابه وذاك اهل العلم يقولون ان اردت ان تغتاب وانت ما نصح يعني فليغتب الانسان والديه مش ممكن انسان يغتب والديه ليه يعني قال يعني بدل ما يروح الثواب برة في الخارج يروح لوالديك وانت اسمك ايه اغتبته ولا يخطر بال عاقل ان يرتاب الانسان والديه اذا المساله تحتاج الى بضعه امور في قضيه العباده، اولا امساك ما بين فكيك وانفاق ما بين كفيك وان الناس اصناف ثلاثه حضر وسفر ومتعاملون في الاسواق. فإن أثنى عليك جيرانك في الحضر، ورفقاؤك في السفر، ومعاملوك في الأسواق، فأنت قد عبدت الله حق عبادته. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يثني عليك جيرانك. يثني عليك مرافقوك في السفر. يثني عليك سبحان الله ال ال ال ال ال الذين يتعاملون معك في الشغل لأنك رجل إيه؟ صادق، وكان رضي الله عنه عليه يقول: كان الرجل يدخل إلى المدينة. ويقول مع من اتعامل؟ من اي تاجر صادق يعني في المدينه؟ يقولون عا تعامل مع من شئت، تاجر مع من شيت. كل التجار في المدينه اهل صدق. ثم جاء زمن هكذا يقول عليه يقول الرجل الغريب مع من اتعامل؟ اتعامل مع من؟ وابيع واشتري من من؟ يقول يقال له عامل من شئت الا فلان وفلان. كان في اثنين فقط في السوق كله ليسوا على قدر المسؤوليه في الامانه. ثم جاء زمن ده كلامنا سنه 36 هجريه يقول الرجل الغريب مع من اتعامل؟ يقال له لا تعامل الا فلان او فلان، يا الله احنا وصلنا الى حاله ان في اثنين صادقين في السوق، طب متى نعود مره اخرى حتى يكون التاجر امينا ويكون الطبيب امينا ويكون المهندس مخلصا ويكون المعلم متحملا ويكون الموظف مثابرا في عمله، لكن تذهب له الساعه 11 عشرة صباحا في صباح رمضان يقول لك والله انا صائم، تعال لي بعد رمضان، انا في حالة نوم، انا واخذ كل كله سهر، لا نحن لا نريد ان تسهر حتى وان كانت التراويح هي التي تجعلك تسهر لا، صل الفريضة ونام ضمن الفريضة الاخرى حتى تستحى أمور الناس وحتى يعني سبحان الله العظيم يعني يعني يعني تكرم المال الذي ترتزق به تكرمه بان يكون ايه حلالا ليست دعوه مني ان لا نصلي الترويح ابدا ترويح سنه مؤكده شيء طيب ان نصليها ونحافظ عليها ونملا المساجد ولكن ثمرت هذا ثبرت هذا هل احببت من بجواري هل احبني من يصلي بجواري هل احببت الامام الذي يصلي بي ام اني اغتبته في داخلي هل حنى الامام على المريدين هل تحمل وتقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم هل سبحان الله حلم عليهم هل حلم الناس بعضهم على بعضهم يخرجون من المسجد يريد كل واحد منهم ان ينفض سريعا الى اي مكان يريد ان يذهب لا تسأل سبحان الله اذا مسألة العبادة ليست رقيعات وليست طقوس صيام وانما هذه فرائض طبعا ان نصلي ان نصوم ان نزكي ان نحج هذه فرائض يجب ان تعمل لكن ما ثمرتها لا بد ان نبحث عن ايه عن الثمرة فما الثمرات المرجوة من هذه العبادات إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي طب أنا أصلي وأبغي على جاري أصلي وأبغي على زوجتي أصلي وأبغي على أبي وأمي أصلي وأبغي على الموظف الذي يعمل عندي أصلي وأبغي على علماء المسلمين وأغتابهم وأخذوا في أعراضهم ولحوم العلماء مسمومة هل هذه ثمرة الصلاة؟ هذه ثمرة الصلاة نفس القضية في الصيام لعلكم تتقون هل وصلت إلى درجة من التقوى حتى رب العباد عز وجل يتقبل مني هذا الصيام يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، اذا القضيه بهذا المنطق يجب ان نتفهم قضيه اعبدوا ربكم فعباده الله سبحانه وتعالى يجب ان تكون واضحه بهذا المنطق هل هل جربنا مره اننا نتوقف في هذه الايام المباركه ونعيد حساباتنا ونقول أنا أريد أن أعبد الله حق العبادة، أعبده في حسن تعاملي مع زوجتي، وتقول الزوجة في حسن تعاملي مع زوجي، في حسن تعاملها مع أهل زوجها، في حسن تعامله هو مع أهل زوجته، في حسن تعاملنا مع أولادنا، مع جيراننا، مع زملائنا، مع مجتمعاتنا، مع حركة الحياة التي يجب أن نعمرها بطاعته عز وجل، ولذلك ولذلك رب العباد عز وجل من كرمه وفضله انه بين لنا ووضح يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهلا تدبرنا في هذه الايه الكريمه وهلا توقفنا عن حقيقه على حقيقه العباده واحيينا فرائض غائبه قد نسيناها الا وهي فريضه إدخار السرور على المسلمين وليس إدخار النكد على المسلمين لان من ادخل حزنا على المسلمين ادخل الله الحزن في قلبه ومن فرح المسلمين بحسن الخلق وبحسن التربية لأولاده وبحسن التعامل مع الصغير والكبير وقر كبيرنا وعطف على صغيرنا واعطى لعالمنا حقه اذا من الذين وضعوا اقدامهم على بلاد طريق اعبدوا ربكم هذه هي القضية فلنعبد رب العباد سبحانه وتعالى حق العبادة عندئذ نقيم ديننا كما ينبغي ونعود إلى ديننا ونرد إليه ردا حسنا جميلا أحبتي في الله سعدت بكم في هذه الحلقة ولا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في نفس الموعد بإذن الله رب العالمين لا تنسون من صالح الدعاء ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اذا القلب صار اسير الفوا و بالغدريات